snaps siden øh, efteråret sidste år. Æh, det lyder måske mærkeligt, men jeg kan godt lide glas og flasker. Min første snaps, jeg lavede, var en blommesnaps. og øh, Den blev helt vildt god. Ja, Det havde jeg slet ikke regnet med. Hvad spiser vi og drikker vi i dag? Hvad er konceptet? Æh, vi... Øh en lille brunch, så vi har nogle rigtig lækre croissanter og en kanelsnæg. Og så har vi tre forskellige typer snaps, vi har lavet. Det her er en citrus-snaps. Den er lavet på græbfrugt og noget lime. Og så har vi en ingefær-snaps med noget lime. Sidste her er passionsfrugt snaps. Så det bliver spændende at smage. Nå med valp kaffe. Valp kaffens fisse vores luksus pinsedag krusajer. Yeah. Mm -hmm. mm -hmm. Skal vi prøve øh, en bid med noget snaps? Mm -hmm. Mm -hmm. Vil du, øh, du prøve den der? Mm -hmm. Så prøver jeg sitrus. <laughs> Jeg synes, de er valgegnet, kan man sige det? Ja, velegnede, ja. Ja, til brunch. Til brunch, ja. Og du foretrækker at lade snaps med sukker? Ja. Mm -hmm. ja. Mm -hmm. Min tidligere erfaring med snaps har været, at den har været meget skarp, mm. og har været meget stærk mm. og bitter. Så tror jeg, at sukker er et godt alternativ til folk, som ikke kan lide den der skarpe smag. Og at det brænder hele vejen ned gennem halsen. Yeah. Det synes jeg ikke er nice. <laughs> uh, jeg vil gerne have, at det smager godt. Han har også på vej ned. <laughs> jeg har taget. Jeg har taget. Jeg Ja, ja. Den er på den snaps. Nej, hvor lækkert. Tør du smage? Tør du? Det er der. Og tør du? Tør du. <laughs> ja, tør Tør du smage? Det er ungesuger. Det kan jo godt være, at jeg ikke kan lide den. Jeg vil så, ikke øh, du bliver ikke <laughs> ja, nærmede? Nej. Wow. Ej, det dufter. Den ser virkelig, ja, virkelig. virkelig fin ud. Den ligner øhm, få tyndet rødning. Mm. Og så skal du smage ja. passionsfrugt. Altså. er så mere skarp, mm. end hvad jeg Ja, yeah. ja. Yeah. Men den er meget sød. Ja, så skal vi måske prøve at den her kanelstang. <laughs> Hold den op, kanelstang. Lidt tæder på. Med <laughs> den her rigtig smukke ding, ding. stykke kanelstang. Yes. Mhm. Mm. Mm Så altså, jeg ja, er en sukkergris, mm. så øhm... Aha! It comes out the <laughs> <laughs> øhm... Så kan jeg jo rigtig godt lide, det meget sødt. Aha. Ja. Her ja, ja. er snaps. så det bliver spændende at smage. You have an ASMR voice. Yeah, actually, <laughs> you just yeah. need to go a bit like this on the bottom. Oh yeah, yeah. <laughs> ASMR snaps videos. <laughs>